Bon dia, ho bon ha Ens trobem ara mateix a la plaça del coneixement, cap per qui no sàpiga què és, aquí bàsicament es reuneix tota la gent de humanitats, de lletres, d'educació... Ara però us portarem cap a la facultat de traducció i interpretació. som -hi! Tenim moltes ganes que ens acompanyem a veure les instal·lacions d'aquest edifici, que ens en parlen molt bé. Però ja us diem que això no ho confirmarem fins que no ho veiem amb els nostres propis ulls. Per començar a introduir-nos tenim una dada que no us deixarà indiferents. La facultat de traducció i interpretació compta amb l'oferta en llengües més gran de tot l'Estat. En concret s'arriven a parlar fins a 14 llengües. Català, castellà, anglès, alemany, àrab,, basc, coreà, francès, gallec, italià, japonès, occità, romanès, rus i xinès. Eh, uh! a ver si t'ho diré Una mica boca de dades sé sí que ens han quedat, ho hem de reconèixer. I és que aquí aprendràs a parlar fins a 5 llengües en només 4 anys. Per exemple, pots acabar el grau amb un ventall de llengües romàniques molt, molt, molt ampli i amb això ja tens conquistada mitja Europa. Vaja, que t'entendries fins i tot amb els animals. Bé, gràcies per la informació, Sandra. Ara, no de debò. Però que ningú pensi que la Facultat de Traducció i Interpretació és una escola d'idiomes. A la Facultat s'ensenyen moltes altres coses, a més a més, de llengües. En aquesta fantàstica facultat s'imparteixen tres graus. El grau d'Estudis de l'Àsia Oriental, el grau d'Estudis de Xines i Espanyol i el rau de traducions d'interpretació. En aquesta facultat t'especialitzaràs en molts àmbits i no estem exagerant. No us penseu que l'únic que fareu és traduir llibres? Que també! Qui us penseu que fa possible que entengueu els personatges dels vostres videojocs preferits? I les hores i hores que passeu veient sèries amb el original i subtítols en la vostra llengua? Però és que encara hi ha més! Et podràs sentir com en una pe·li fent interpretació simultània com si estiguessis treballant per l'ONU o fins i tot en interpretació bilateral per ser la mà dreta de polítics o esportistes. Els estudis de traducció i interpretació compten amb un element clau per l'aprenentatge. Les aus equipades amb un total de 53 cabines d'interpretació professional. Nosaltres ens hem quedat flipant, però és que normal perquè són les millors de tota Europa. Les cabines que tenim aquí a l' autònoma ens permeten acostar-nos una mica el que és l'experiència dels intèrprets professionals. Ai, m'heu enganxat ab sorta. És que aquesta facultat té molts espais que portes un dia i et fan sentir tot un cultureta. I és que el Jardí Japonès és una de les joies de la Corona. Doncs això és el Jardí Japonès, és el cocoro de la Facultat de Traducció i Interpretació. Representa una mica com l'enllaç entre Orient i Occident. És un jardí nostre, és un lloc on la gent ve a aprendre el sol, ve a descansar, ve a fer-se el cafè... Nosaltres us podem assegurar que és un lloc molt inspirador, tant que fins i tot estem segures que va ser rondant pel jardí japonès que als estudiants d'aquesta facultat es va sorgir la idea de crear els jocs florals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, sí, aquests que ara mateix trobem que els fem a tota la universitat. No tots són les desinstal·lacions, que ja sabem que us han deixat sense paraules, però com us quedeu si us diem que aquesta facultat és l'única que compta amb estudis desorientals? Això li dóna tot un puntazo, eh? Aquest grau d'estudis d'ci Oriental va ser pioner a l'estat espanyol i prové d'una llicenciatura que també va ser pionera. La UAB ha estat al cor del desenvolupament dels estudis asiàtics a tot l'estat des de els seus inicis. Ara més també podeu començar els estudis d'espanyol i xinès. Aprofiteu i moveu, proveu noves llengües que aquí de ben segur que ho podeu fer. En aquesta facultat cada dia és especial, però alguns ho són més que d'altres, com per exemple el Sweet Up Day. És un dia de l'any acadèmic en com més arreglat vagis, més éxit tens. I això nosaltres es guanyem a tots. Però en aquesta facultat el que es fa, sobretot, és molta pinya. Tothom coneix a tothom. Com veieu, et familiaritzes molt ràpid amb aquesta facultat. És molt acollidora i, a més, rets un tracte personalitzat en totes les classes. I no només sentiràs això amb els teus companys. El professor també hi té molt a veure. I és que tenen aquest plus internacional que tant ens agrada perquè gran part de la plantilla és nadiua. Nadiua no, aquí la docència es pren molt seriosament i per qui no ens cregui, tenim proves. Jo no perdria aquestes classes per res del món, però no només pels professors, és que aquí també s'aprèn jugant, veient pel·lícules, amb taraoques i fins i tot amb la gastronomia. Que fa un dia que estem a la facultat i ja hem vist un alumne de rus sortir amb un dolç priant de la la clau per aprendre realment un idioma, però és viatjar i conèixer gent d'altres països. I aquesta facultat t'ho posa molt fàcil, ja que té establerts convenis de mobilitat en un ampli ventall d'universitats estrangeres. En aquests moments ja ha establert 87 convenis amb universitats de 26 països diferents, com la Xina o Romania. Això fa que els passadissos d'aquesta facultat estiguin plens d'alumnis que decideixen fer un erasmus a l'autònoma. I fins i tot n'hi ha que s'hi acaben quedant. En Alemanya... Éramos com varios campuss separados en la ciutat i no nos conoccíaem entre nosotros. I aquí pues tens molt contacte congent de, de diferents facultades. No solo aquí va aprend algú a, a nivell académico, sinó también a nivell personal. I si no vols marxar mai d'aquesta facultat, cosa totalment comprensible amb el que he vist. Tenim una molt bona notícia. Els graus tenen molta continuïtat amb l'oferta de màsters que ofereix aquesta facultat, que no és precisament petita. T'has quedat amb ganes de més, oi? Doncs t'hem de dir que només hi ha una solució. Venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que pots subscriure't al nostre canal per no perdre't res de res.